Esittelen outoja lauseita teille tästä kirjasta. Mur. Moro! Moro! Tänään, minä teen videon tästä kirjasta. Tämä on kirja Suomen kieliopista. Minä opiskelen suomea melkein joka päivä. Nimittäin minun takana seinällä on papereita suomen kieliopista. ja minä opiskelen suomea yksin. ja minä menen suomi Ja ja siinä koulussa minä kautan tätä kirjaa. Uh, tämän kirjan nimi on suomea suomeksi. Suomea suomeksi. Ehkä monet ulkomaalaiset käyttävät tätä kirjaa. ja tai Suomen mestari. Molemmat on kyllä kirjoja. Tämä kirja on huodellinen, koska siinä kirjassa on paljon lauseita ja suomen kieli oppia. Mm -hmm. siinä kirjassa on joskus outoja lauseita. Kun minä luen tätä kirjaa, minä luen, että nämä ovat <laughs> hauskoja, ää, outoja lauseita. Joten... Minä haluan estellä teille niitä lausita. Asken minä etsin <laughs> uutta lausita tässä kirjassa. Ensimmäiseksi minä luen. Mitä kirta hampuraiset ja Saksa, Saksaa. Niinko? Pyhätkö hämperäiset? Hahaha. Niin ehkä hampuraiset, eivät osaa puhua Kirta. <laughs> Minusta se on hyvä vitsi? Seuraavaksi Askeisen lause oli hauska mutta tämä lause on vähän surullinen. Kykä rakastaa sinua? Ei kukaan Ketä sinä rakastat? En ketään Mitä sinä rakastat? En mitään En mitään myötä kuin rahaa Viikaa Vain rahaa? Se on totta, raha on tärkeää Mette vain raha? Ja seuraava lause on myös surrinen. Ehkä ensimmäiseksi, näin sanoi. Minä rakastan sinua. Rakastatko sinä minua? En. Minä rakastan toista näistä. Toista. Mitä se toinen näin on? En sano. En sano. Boi Oko okay, seuraava? Tykkäätkö sinä Liisasta? En. Miksi et? Siksi, että kaikki tykkäävät hänestä. Kenestä sinä sitten tykkäät? En kenestäkään. <laughs> Joo. Oko okay, minä lyleen, että tämä sana mitään on vähän negatiivinen sana? <laughs> mitään ketään. <laughs> Oko okay, seuraava on vähän errainen lause. Tässä sivussa on pitkä ja paljon lauseet. Lausetta? Ja yeah. minä luen tämän sivun osan lauseita. Saanko kertoa lopuksi kaksi banhaa ja huonoa bitsiä Jos ymmärrätte ne, ymmärrätte jo hyvin sumia. Ensimmäinen huono bitsi Mikä on se, joka on punainen ja menee ylös ja alas? Ha. Hmm. Mikä se on? Se on tomaatti. Hississä. Ha. <laughs> Minkä? Onko tämä vitsi? <laughs> Onko tämä vitsi? Uh, ja seuraava. Tämä oli tietenkin päihabitsi. Tietenkin te tunnette sen. Sitten seuraava. Voi olla, että te tunnette senkin. Kaksi ilmapalloa lentää Meksikossa. On kaunis ilma, aurinko paistaa, elämä on ihanaa. Toinen ilmapallo näkee ison kakutuksen. Se sanoo, hei, näettekö? Työssä on iso kakutuksen. Toinen sanoo, kiitos. Joo, kaksi ilmapalloa koskevat kakutuksen. Onko on viimeinen lause? Minä luen. Täytyykö meidän tyllä huomenna? Ei. Teidän ei tarvitse tyllä, mutta tyykää uli huomenna. Mitä meidän pitää ottaa mukaa? Ottakaa paljon rahaa. Ei muuta. Miksi? Miksi meidän täytyy ottaa mukaa paljon rahaa? Miten te käytätte paljon rahaa? Voi voi. Oko. Okay. Minä luin outoja lauseita tässä kirjassa, suomea someksi. Minä käytän tätä kirjaa suomen Totta kai tässä kirjassa on tavallisia lauseita. Joo, <laughs> totta kai. Minä paritsin monta outoa lausetta. Totta kai tämä kirja on hyvä kirja. Oko? Okay. Minä lopetan tämän videon. Moi moi! Jos tykkäät oo kanavastani, niin minua voi seulata. Nyt alakin somessa.